Όσον αφορά τη στάση, λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη στάσεις. Υπάρχει η στάση του σώματος και η νοητική στάση. Ο Τόνι Ρόμπινς λέει ότι motion creates emotion» ή αλλιώς «Emotion is created by emotion» ότι δηλαδή η κίνηση δημιουργεί συνέστημα. <coughs> και πιο συγκεκριμένα, όταν είμαστε στεναχωρημένοι, όταν είμαστε θλιμμένοι, αγχωμένοι, πιεσμένοι κλπ, αλλάζει η στάση του σώματός μας, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είμαστε σκυμμένοι, έτσι, είμαστε λίγο μπροστά, καθόμαστε κάπως έτσι, το κεφάλι μας κοιτάει κάτω, ε, η φωνή μας αλλάζει, ο τόνος τη φωνή μας αλλάζει, η ταχύτητα με την οποία μιλάμε, η αναπνοή μας είναι λίγο πιο ρηχή, πιο αδύναμη κτλ. Ενώ αντιθέτως, όταν, είμαστε, όταν ε, έχουμε ε, ενέργεια, όταν είμαστε χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι, ε, πώ στεκόμαστε, έτσι. Στεκόμαστε ίσια, το κεφάλι είναι ψηλά, πίσω οι ώμοι, έξω από το στήθο, ε, αναπνέουμε διαφορετικά, παίρνουμε πιο βαθιέ αναπνοέ. Okay. Το πώ αισθάνεστε, λοιπόν, φαίνεται στη στάση του σώματό σα. Και αλλάζοντα αυτή τη στάση, αλλάζει και το πώ νιώθετε. Δηλαδή, αν είστε στεναχωρημένοι, θλιμμένοι, οτιδήποτε, αν απλά αλλάξετε τη στάση του σώματό σα, αρχίζει σιγά-σιγά να -σιγά αλλάζει και η διάθεσή σα. Το πρώτο, λοιπόν, είναι να φτιάξετε, να αλλάξετε. Τη στάση του σώματό σα, γιατί είναι το πρώτο που σα βοηθάει στο να αλλάξει και η εσωτερική σα στάση. Άρα, λοιπόν, αν νιώθετε πιεσμένοι, αγχωμένοι, στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, κάντε μια παύση, σηκώστε το κεφάλι ψηλά, κάντε πίσω του ώμου, καθίστε ίσια, έξω από το στήθο, πάρτε μερικέ βαθιές αναπνοές, πάρτε το τηλέφωνο, μιλήστε με τον υποψήφιο, μιλήστε με τον νέο συνεργάτη, αντιμετωπίστε την κατάσταση που σα δημιουργεί αυτά τα συναισθήματα. Τολμήστε να μιλήσετε στο άτομο που θέλετε να μιλήσετε, να φτιάξετε το βίντεο που πάντα αναβάλλατε να κάνετε ή οτιδήποτε είναι και αυτό που θέλετε να κάνετε. Άρα λοιπόν, αλλάξτε τη στάση του σώματό σα και τον τρόπο που αναπνέετε και θα αρχίσει να αλλάζει και η διάθεσή σα. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου, μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, δε οπωσδήποτε το βιβλίο μου, Ακαταμάχητο δικτυακό marketing, θα βρει το link στην περιγραφή.